iltapäivän teemaan, joka liittyy mittaamiseen ja mittaamisen taitoon. Mikä se mittaaminen on, kun lapsi on vielä ihan nuori ja mitä, ulika, mitä eri osa-alueita siihen mittaamiseen voi liittyä ja missä sitä voi tehdä ja mieluummin toiminnallisesti tietenkin. Ja päivi silloin aamulla kertoi, että mittaaminen on aika haasteellista monelle oppilaalle, myös, myös sitten, kun lapsi on siellä alat tai jopa yläkoulussa. Eli vielä tärkeämpi, että tätä harjoitellaan jo ihan nuor nuoren, niin kuin, nuorena ja että lapsi niin kuin, tosi käytännöllisesti huomaa, miten se tapahtuu. Ja, että se on vielä jopa ihan hauskaakin. Eli tässä osassa tietenkin sitä, mitä mittaaminen on ja millä tavalla se jatkumo etenee, mitä tulee ensin ja mitä lapsi, lapsi parhaimmassa tapauksessa ymmärtää sitten ja, ja niin edespäin. Ja esimerkkinä olen ottanut pituuden mittaamisen. Se on se tavallisin juttu, mitä useat useimmat ensimmäiseksi ajattelee, mutta niitä mittaamisia on, on, on monta muutakin mittaamisen alueita. Ää, tässäkin se, sessiossa keskustellaan ää, välillä ryhmässä. Ja tässäkin pyrin antamaan tuolla se käytännön esimerkkiä, mitä, mitä voi vaikkapa tehdä. Eh, ensin muutama pätkä niistä opseista vasussa löytyy tekstiä siitä, miten tärkeää on eh, kan, eh, kannustaa lasta ongelmanratkaisuun, pohtimiseen, päättelyyn. Ja siinä lukeekin, että lasten kanssa kokeillaan mittaamista. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kun siirrytään sinne esikoulun puolelle, siinä on aika. Samansuuntainen teksti kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti leikkien ja eri aisteja käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Ja vielä, että esiopetuksessa kokeillaan mittaamista keholla ja eri välillä. Eli sitä on pikkasen täsmennetty. No, mitä se mittaaminen nyt sitten käytännössä on? Väitän, että sinä olet tänään jo mitannut eri, eri asioita. Ja me aikuiset mittaamme usein ilman, että erityisesti edes mietimme, että jaha, nyt mittaan jotain. Me pysäköidään se auto toivottavasti oikeaan kohtaan sinne parkkiruutun eikä vähän sinne päin. Me mitataan ne kahvimitata aamulla, kaadetaan se vesi sinne kahvinkeittimeen tai kuuron kattilan tai milloin mihinkin, sitä enemmän niin ajattelematta ja me istu, istutaan niin tuolille ja osutaan sinne tuolille ilman, että me enemmän ajatellaan, että missä, miten, miten, miten, miten alas pitää niin laskeutua ja niin poispäin. Eli tämä on aika niin itsestään selvää ja se on. Niin kuin monet muut asiat niin aikuisena, ne on automatisoitu. Mutta lapselle kaikki tapahtuu joskus ensimmäistä kertaa. Ja aivan niin kuin muissakin tilanteissa, tätä täytyy harjoitella monta kertaa ennen kuin se toimii. Ja näitä vastoinkäymisiä tulee. Ja pitääkin tulla. Ja sitten taas. Harjoitellaan ja harjoitellaan yhtäkkiä sen vain osaa ja oppi. Mittaaminen tarkoittaa niin ytimekkäästi, että kuinka monta kertaa käytetty mittayksikkö sisältyy mitattavaan kohteeseen. Kuinka monta metriä metrin mittaa täytyy käyttää, kun mitataan tämä pöytä tai tämä seinä? Kuinka monta? desilitraa tai litraa vettä kaadetaan ja niin poispäin. Eli tämä sopii sit eri osa-alueisiin. Sitten puhutaan välillä standardimitoista. Ja ne on ne mittayksiköt, joista on niinku yhdessä, jopa kansainvälisesti, päätetty, että tämä määrä, tämä pituus, on ihan sama, oletko sitten Ruotsissa, Suomessa, Espanjassa tai, tai, tai monessa muussa maassa. Se on niin yh, yhteisesti sovittu juttu, mutta ei kaikissa maissa. Ei tarvitse matkustaa hirveän pitkälle, kun, kun, kun, kun on jo eriävät mittayksiköt. Ja sama pätee moneen muihinkin niin sanottuihin standardimittoihin. Mutta täällä, ainakin täällä meillä Suomessa on käytetään koko maassa samoja yksiköitä. Eh, mutta ainakin nuorten lasten kanssa käytämme usein niin sanottuja epästandardeja yksiköitä. Et ne käytetään just tänään ja vaikka huomenna on ihan joku muu mitta käytössä. Voi olla jalka, kynä, banaani palikka. Milloin mitäkin. Että tässä yhteydessä sovitaan, että, että nyt mitataan tämä näillä kepeillä tai jaloilla tai kivillä tai milloin mitäkin. Ja Se on ihan hyvä, koska siinä, silloin paneudutaan juuri siihen mittaamiseen niin kuin, niin kuin ihan ju, juurelle, että mitä, mitä se tarkoittaa. E ja lapset, nuoret lapset, mutta myös aikuiset käyttävät usein omaa kehoa referenssinä. Aha, se kehosana on, on, on tippunut tuosta kalvosta, mutta siinä kuuluu olla se keho. Eli omaa kroppaa. Ja ihan vauvatkin tekee näin. Jos, jos katselet, kun vauva leikkii ja, ja, ja tutkii ympäristöään, niin, niin huomaat, että se oma, oma kroppa on siinä mittayksikönä. Että mahtuuko mun peppu tähän leikkiautoon? Mahdunko tän pöydän alle? yletynkö tälle tuolille ja yrittää ja kokeile ja yrittää taas ja yhtäkkiä se, se lapsi onkin siinä jo tuolilla. Eli oma keho koko ajan mukana ja sitähän tietenkin käytetään kaikkien tutkimukseen, mutta myös mittaamiseen. Eh, jos ei tarvitse mennä kovin kauas niin kuin hi historiaan, niin huomaa, että, että aikuisetkin on tehneet ihan samalla tavalla läpi, läpi historian. Me ollaan käytetty tuumamittoja, on, on kyynärää, on jalkaa ja niin poispäin. Että tämä, tämä oma kroppa se on aina mukana ja sitä käytetään. Mutta mitä standardi se on, siitähän siitä voi keskustella. Ja just nimenomaan siitä tuumasta ja jalostahan varmaan se, se tarve, tarve niin kuin löytää. Niin sanottuja standardimittoja on, on varmaan niin kuin alkuperäänkin noussut. Että et nyt ei mene ihan, ihan oikein, kun, kun käytetään vähän eri, eri mittoja. Tässä olen yrittänyt ö, listata. Se, se, sen niin jatkumon, mitä lapsi usein ensin oppii ja mikä oli se seuraava haaste ja niin edelleen. Eli tästä mennään niin kuin, niin kuin helposta alku, alkujuuresta eteenpäin. Ja se aivan ensimmäinen on, että mitattava esine vertaillaan toisen esineen kanssa. Eli, eli meillä on vaikka kaksi keppiä ja mietitään, mikä, mikä näistä kepeistä on pitempi. Ja laitetaan ne kepit ihan vierekkäin ja nähdään jo silmillä, että toinen keppi on pitempi kuin se toinen. Tai kaksi kiveä kädessä ja vertaillaan, mikä mikähän se kivi tuntuu painavammalta ja niin poispäin eli niin sanottu suora vertailu ja jos näitä keppejä on useampi niin voidaan järjestää, että se pisin keppi on siinä oikealla ja se näistä viidestä kepeistä lyhyin keppi on siinä vasemmalla. Seuraavaksi lapsi voi ymmärtää, että kahta esinettä voi vertailla kolmannen esineen avulla. Se kolmas esine voi olla vaikka hiekkalaatikon sivu. Ja sitten vertaillaan, että onko tämä keppi nyt lyhyempi kuin hiekkalaatikon sivu, tai onko tämä P keppi pitempi kuin hiekkalaatikon sivu, tai ämpärin korkeus, tai mikä, mikä se kolmas esine nyt voi olla. Ja sitten otetaan toinen keppi ja vertaillaan, että jaha, no tämä on, onkin jo pitempi kuin se hiekkalaatikon reuna ja niin edespäin. Sitten mennään sinne kolmanteen pallukkaan, että yhtä esinettä käytetään mittayksikkönä, mit kun mitataan näitä muita esineitä. Tai mitä nyt mitataan. Eli se yksi esine voi olla vaikkapa leikkibanaani. Ja sitä banaania sit siirrellään ja mitataan se pöydän reuna. Tai lapsen pituus, kuinka monta banaania pitkä. Olen. Ja tai niin poispäin, kuinka monta kiveä mahtuu tähän, tähän ämpäriin ja kuinka monta kiveä mahtuu tuohon ämpäriin ja niin poispäin. Eli se mittayksekki on silloin kivi. Sitten mennään vielä haastavempaan. se ymmärrys, että nämä kivet tai tämä kivi, jolla mitataan. Tai tämä keppi täytyy olla yhtä suuri koko ajan, ettei voi välillä mitata yhdellä kepillä, sitten seuraavalla kevällä, kerralla ihan toisella kepillä. Ja jos mitataan vaikkapa pituutta, niin nää, silloin kun tällä kepillä mitataan, niin pitää asetella se keppi aina seuraavaksi just siihen, mihin se toinen, toinen päättyy, ettei siihen jää tyhjää välitilaa tai että ne menee niin ja sitten se että ymmärtää mistä minä aloitin ja missä se, missä tämä mittaminen loppuu ja sit voi laskea että montako keppiä montako palikkaa monta käpyä tai mitä nyt käytettiin ja se kaikkein haastavin on se mittakaava että jos jos vaikka minä olen eh, niin, niin ja niin monta, monta eh, kuvassa voi vaikka jo, jokin olla, niin näyttää paljon pienemmältä, mutta oikeasti se on niin ja niin iso ja että, että jos mitataan pienellä tikulla, niin jos mitataan samaa suurella tikulla, niin se, se, se on paljon isompi. Ainakin lapsilla mä olen tehnyt, tehnyt peikkotehtäviä, että ne, ne, ne saa peikon vaikkapa sormen. Ja se peikon sormi on, on pieni tikku. Ja sitten ne saa rakentaa sen peikon siitä eteenpäin. Tietenkin enemmän sormia ja koko kroppa ja pää ja, ja jalat ja niin poispäin. Mutta kaikki on niinku samassa mittakaavassa. Ja sitten toinen ryhmä saa myös peikon sormen, mutta se, se keppi, o, tikku on, on paljon pitempi, ja ne saa rakentaa oman peikon siihen viereen. Ja se peikko on tietenkin isompi kuin tämä ensimmäinen, koska se on ihan toisessa mittakaavassa, että tämän ison peikon sormi ei varmaan sovi siihen pikkupeikon niin käteen ja niin päinvastoin. Tehtäviä voi tehdä vaikka eskarilaisten kanssa. Mutta näille nuoremmille nämä ensimmäiset pallukat on, on, on varmaan ne ihan tar tar tarpeeksi haastavia. On, on näistä kysymyksiä niin kysy ihmeessä. Siinä kuvassa on um, siinä, uh, lapsiryhmä, ja muistan, että heidän projekti, ne oli kiinnostunut valaista. ja, ja Se alkoi siitä, että siellä rannikolla oli uh, nähty tolainen, pienen pieni valas. Ja, ja ne ihmetteli, että kuinka pitkä se, se pikkuvalas voi olla ihan oikeasti. Ne oli lukenut yhdessä lehdessä. Siitä, mutta ei, ei, ol, ol, ne ei ollut nähnyt sitä valasta ja nyt ne mittaa, että minkä pituinen se pikkuvalas, joka oli siellä lähellä, oli tarttunut verkkoon ja miten pitkät nämä isommat valaat voi olla ja ne mittaisi niitä sitten käsillä, kapla palikoille palikoille ja sitten mittaisi niitä valaita, niin kuin kuinka monta eskadilaista tarvitaan. Sen, sen pitkän valaan niin kuin mittaamiseen ja niin poispäin. Et se, siinä tuli iso valasprojekti kasvoi siitä yhdestä lehti otsikosta. Ja tässäkin sitä kielentämistä voi soveltaa ja kannattaa soveltaa, että näitä, näitä keskusteluja niin kuin, pidetään vertaillaan mitä, mitä mieltä sinä olet ja mikä sun ajatus on tästä. Ja näitä tehtäviä tehdään monella eri tavoilla ja monta kertaa. Yleensä lapsi ei opi ensimmäisellä kerralla ja lapsella on aina turvallista tehdä samaa tehtävää monta kertaa. Ja sitten laitoin siihen ihan, ihan lopuksi, että ää, mun mielestä lapsilla olisi hyvä niin olla esillä tällaisia oikeita mitta mittaamiseen liittyviä välineitä, työkaluja. Ää, on, on kaiken maailman mittanauhoja, vaakoja ja, ja tällaisia, että ne, ne saa itse käyttää niitä leikkeihin ja mu muutenkin Yleensä sanon, että se paras palaute, minkä, minkä kasvattaja voi saada, on se, että kun on, kun on lasten kanssa yhdessä tehty jotain uutta ja mietitty ja harjoiteltu ja sitten kun näkee, että tämä sama teema jatkuu lapsen niin kuin omatoimisessa leikissä yhdessä tai erikseen, niin silloin olet onnistunut. Elikkä Tämä omatoiminen leikki on lapsen tapa prosessoida tätä uutta, käyttää näitä esimerkkejä, käsitteitä ja, ja, ja niin poispäin. Et, et, et on tosi hieno palaute, kun näet, että, että tämä, tämä tehtävä, tämä juttu, nämä käsitteet jatkuvat vielä siellä pihalla tai missä nyt se, se, se oma leikki jatkuu. Sitten minulla on tässä esimerkkinä, niin kuin sanoin, se, se aluepituuden mittaaminen. Ja taas siitä kielellisestä ymmärryksestä ensin. Lapsi voi sanoa iso, vaikka hän tarkoittaa pitkää, leveää, laajaa tai jopa vanhaa. Että ei ole ihan, lapsen kieli kuitenkin tietenkin on vähän epätarkka. Ja tässä kannattaa niin selventää, että mitä, mitä, mitä lapsi oikeasti tarkoittaa nyt sanalla iso tällä hetkellä. Ja sit varsinkin kun on kyse lapsista, joilla on oma ihan toinen äidinkieli tai isänkieli, mikä yli, niin, niin e, on rikastuttavaa niin miettiä, että mikähän se sana on sillä kielellä, ja olen ihan samaa mieltä sitä Päivin kanssa, kun kertoa aamulla, että, että monta kieltä on, on rikkaus, ja se, se on tosi tärkeää lapsillekin kertoa, että, että on hienoa, kun, kun tämän saman sanan voi sanoa niin monella kielellä, että mit, se, miltähän se, se, se kuulostaa sillä, sillä toisella kielellä. Ja sitten tälläkin. Tässäkin alueella on tärkeitä käsitteitä, niin kuin pitkä lyhyt, leveä, kapea, korkea matala ja kaikki mitataan niin pituusyksiköillä. Ja sitten oli tämä jatkumon ensimmäinen tai nämä ensimmäiset palukat siitä. Ja sitten muutama käytännön esimerkki. Pituutta hän voi mitata oikeastaan melkein millä esineellä tahansa, kunhan se nyt saa jotenkin käteen ja se toimii. Pikkuautot on usein esillä ja pikkuautoilla voi mitata kaikenlaista. Kuinka monta pikkuautoa tarvitaan, kun mitataan tämä laatikko tai oven reuna tai eskarilainen. Tai tai mikä nyt on kyseessä. Pienempiä esineitä voi mitata klemmareilla, tai kepeillä, tai kävyillä tai oikeastaan millä tahansa. Ja siinä kolmannessa lukeekin, että, että on kiva kokeilla ja mitata ihan sama esine, mutta erilaisilla mittavälineillä. Että, että tämä laatikko on niin ja niin monta pikkuautoa pitkä. Ja se on näin, monta klemmaria pitkä ja vain kaksi, mikä yli nalleja pitkä, tai mit, mitä nyt sitten olisi se kolmas. Ja sitten tietenkin se periaate, mikä oli siinä edelläkin, että välineellä aloitetaan reunasta ja seuraava väline asetetaan heti perään, ettei siihen muodostu sitä välitilaa. Ja sitten oli, Ehdotuksena vaikka tämä valas tai jokin muu ainakin. Monet, monet lapset ovat kiinnostuneet dinoista, dinosauruksista ja siitäpä, siinäpä on mittaamista. Itse olen monta kertaa tehnyt, tehnyt dinoprojekteja e, e, ekaluokkalaisten kanssa ja ne on aina yhtä kiinnostavia näille lapsille. Ja Aina, jokaisesta porukasta löytyy ainakin vähintään yksi tosi asiantuntija, jotka y, y, y, sit saa, saa aivan loistaa siinä, siinä teema, teematehtävissä, kun, kun, kun sitä tietoa jo riittää. Ja sitä tietoa voisit hakea monesta, monesta eri paikasta. Sitä löytyy netistä ja kirjoista ja milloin mistäkin. Ja siinä on tosi. Hienoja mittaamismahdollisuuksia. Itse olen lasten kanssa mittailu- joku sinivalas, joka, jo, joka mitattiin niin puistossa. Et lapset konttasi siinä. siinä oli, tietenkin sellainen päivä, että lunta oli ihan valtavasti, ne siinä lumessa ja mittaili sinivalasta sinne, sinne, sinne puistoon ja oli tosi iso. Muita ehdotuksia mulla on täällä, että messapaperin pituus miten sen voisi mitata. No, Hiekkalattikot tietenkin on, ja pihalla muutenkin on paljon mitattavaa. Ja betanke, mitä nyt kutsuu, sehän on, niin kuin, on mittaamista koko ajan, kun ensin heittää sen sen pikkupallon tai se voi olla hie hiekkapussi tai hernepussi tai mikä tahansa ja sitten näitä muita sinne lähelle, että kuka, kuka pääsee lähemmälle ja, ja mikä on niinku pisimmän matkan pääsee mi millä tavalla me, me päästäisiin mittaamaan, että mikä se on, se, on se, se, se lyhyin välimatka siitä. Se on to hyvä mittaamishaaste. Ja, e itse pidän näistä metrinarusta, ne, ne, nehän metrinarut voi, voi tehdä ihan itse, kun, kun harjoitellaan sitä sormivirkkausta, niin niitä metrinaruja voi tehdä ja näitä naruja voi sitten ottaa mukaan vaikka, vaikka aina ulkona oppi, oppimiseen ja mittailla ja ensin arvailla ja sitten mit, mit, mitata eri, eri matko, välimatkoja ja myös myös se juttu, että se mitattava kohde on, on ympyrämuotoinen eli vaikka puun runko tai, tai mikä et se on usealle lapselle, että et se metri on ihan yhtä pitkä, kun sen asettaa niin kun, tai muotoon tai S-muotoon. Niin, se, sekin on, on monelle ahaa, el, elämys, että et, et se mit, metri siitä ei, ei muutu, vaikka se menee vähän, vähän niin kubrulle. Nyt on teidän vuoro miettiä. Mä luulen, että jakaudutaan taas siihen kolmen ryhmän ryhmiin, eli tämä pinta-alan mittaaminen jää pois. Ja ryhmä yksi on sitten se ryhmä, joka miettii. Millä tavalla lasten kanssa voidaan niin käytännössä ja toiminnallisesti harjoitella sitä painon mittaamista. Ryhmä kaksi miettii tilavuuden mittaamista. Ja ryhmä kolme lämpötilan mittaamista. Ja teillä on... Ö, Noin kymmenisen minuuttia aikaa miettiä, että mitä kaikkia te olette lasten kanssa tehneet, joka voisi liittyä tähän. Ja listatkaa vaikka ja, ja sopikaa, että kuka, kuka sitten kertoo jotain esimerkkejä meille muille, kun kymmenen minuuttia on, on kulunut. Nyt voitte vaikka laittaa sen kuvan päälle. Ja ensin siirrytään sinne ryhmä ykköseen, joka on keskustelu painon mittaamisesta. Mitä te keskustelitte? Mut painon mittaaminen niin juu sisätiloissa ja ulkotiloissa ja, ja milloin missäkin mielellään. Tässä on se, se jännä juttu, että se, se isoin, niin tilavuudeltaan isoin esine ei aina ole se painavin. Voi olla, että joku ihan pieni esille voi olla tosi, tosi painava, vaikka se on näin pieni. Että näitä niin kuin, vähän niin haasteellisia tehtäviä kannattaa laittaa siinä, että, että niin lapsessa saa itsekin huomata, että usein se spontaani ajatus, että iso on sama kuin painava, mutta näinhän se ei aina ole. Siinä voi olla rantapallo tai mikä tahansa, niin se, se on tosi, tosi kevyt, mutta tosi iso just havainnoida näitä eroja, että mikä, mikä on nyt kyseessä. Jaha, entäs tilavuusryhmää, mistä te keskustelitte? Tuossa on to, to, tosi tärkeä juttu, minkä nostitte e, e, esille, niin kuin, että sama, sama tilavuus, mutta eri astioissa voi, voi olla, voi olla niin kuin, tai sama määrä eri astioissa näyttää niin erilaiselta. Ja lapsethan rakastaa sillä vedellä lotraamisella sekä sisällä että ulkona. Et, et näitä mahdollisuuksia on, on paljon. Mut hiekallakin voi mitata tilavuutta ihan, ihan samalla tavalla, jos, jos, jos haluaa. Ja, ja mieluummin niin, että et eri, eri, niinku, eri asioilla mittaaminen. Et välillä hiekalla, rumella nyt. Paljonko lunta mahtuu ja, ja, ja niin, saadaanko enemmän lunta mahtumaan, millä, millä tavalla sitä lunta saa enemmän mahtumaan ja niin poispäin. Et, ja. Ja sitten oli kolmas ryhmä, jolla oli vähän erilainen teema. Kertokaa, mitä te... Ajattelin. lämpötilan Siinä on vähän haasteellista laittaa se seuraava mittayksikkö suoraan sen, sen, sen, sen, sen edellisen viereen tai väliin. Miten vaan. Se on vähän, vähän haasteellisempi, se on niin abstrakti. mitä te mietitte? Se idea, just, minkä Kaisu oli nostanut esille, että se, miten paljon se lumi suojaa, että et se tosiaan se näkyy ihan mittarin, mittarilla mitä erona, että mikä se lämpötila on siinä, siinä niin kuin lumen alla tai lumen sisällä ja ulkopuolella. Että se, että tämä taas niin kuin suoraan niin kuin liittyy siihen luonnontieteelliseen oppimiseen, että, että miten kasvit pärjää ja miten pikkueläimet hyönteiset pärjää talvella ja niin poispäin. Että, että yksi asia liittyy toiseen asiaan ja, ja antaa näitä, näitä niin kuin isoja asioita lapselle, niin kuin huomaa. Et, et kaikki liittyy jotenkin yhteen. Ihan, ihan hienoa. E, nyt minä taas siirryn sinne, sinne niihin kuviin. Oli jotain kirjattukin. Sitten oli vielä se neljäs, mitä kukaan ei vielä ole miettinyt ryhmässä. Että ensin oli tämä paino. Mä luulen, että tässä on varmaan paljon, mitä te, tekin olitte miettineet ja havainneet. Siinä on, <lacht> siinä on kuvassa esillä ainakin tosi huono tollainen, tollainen vaaka. Mun mielestä se on tosi heiveröinen ja, ja ei hyvä. Niin Kuten tekin mainitsitte, näitä Henkari juttuja ja muita voi tehdä itse ja ne voi olla paljon paremmat kuin nämä ostetut versiot. Ja ihan Leikkitelineissä ulkona voi, voi väsätä omia erilaisia vaakoja, jotka lapset voi käyttää ihan, ihan niin kuin ulkona leikkiessään ja, ja punnita hiekkaämpäreitä ja milloin mitäkin. Ne voi olla kovassakin käytössä siellä ulkona. Jossakin telineissä on ihan niin kuin valmiiksikin tuollaisia kettinkin vaakoja, en tiedä, oletteko te nähneet. Et ensin täällä oli tämä määritelmä, mitä painon mittaaminen tarkoittaa. Eli se on esineen massan määrittämistä, jos haluaa sen oikein, oikein, oikean määritelmän. Ja tässä oli niin kuin tekin Vipukeinoja ja ripustimia ja, ja muovipusseja sankoja, jotka ripustetaan. Mielellään niin, että ne on läpinäkyvät, lapset tykkää siitä, että ne näkee mitä niissä on ja lapsethan on niin, niin usein niin lyhyitä, että ne, ne ei pysty näkemään sen, sen värillisen sangon yli. Et siksi on hyvä, että, että lapsi niin kuin siellä alhaalta huomaa, mitä siinä oikeasti on siinä sangossa. Ja sitten tämä, mikä äskenkin nostin, että onko suurin esine aina se painavin. Tiedän, että monessa ryhmässä käytetään tällaista vertailuesinettä, koska massa tai paino on vähän niin kuin abstrakteja lapselle, niin voi olla hyvä, että voi nostaa niin kuin kädellä jotain, joka on just sen yhden kilogramman painoinen. Me aikuiset usein käytetään sitä, sitä maito, litran maitopurkkia niin vertailuesineenä, mutta, mutta lapselle voi olla kiva, että, että siinä on joku kivi, joka on punnittu niin ja huomataan, että tämä on noin kilo, kilon painoinen, ja se voi olla maalattu vaikka raidalliseksi tai punaiseksi, tai, tai ihan miten vaan, niin että se on siinä jossain olemassa, että voi, voi mennä sinne vertailemaan niin omin käsin, että, että onko tämä nyt, enemmän tai vähemmän kuin tämä painoinen kuin tämä kivi. Aivan, aivan niin kuin se metrin mitta, niin kuin äsken siitä kerroin. Sitten oli se tilavuus ja tästä no, nostan sen, no joo, jos, jos annatte lasten, lasten tutkijat, kuinka monta monta tai kuinka paljon sitä hammastahnaa tai kaviareita ja mitä lie mahtuu siihen yhteen putkiloon, niin, niin ainakin kerran voi, voi yhdessä te te tehdä tällaista. Ja ainakin lapset tykkää, kun kerran saa, saa tehdä jotain tuollaista, jotain mitä ei kotona saa tehdä. Mutta muuten leipominen ja ruoanlaito yleensä, tämä on ihan ma mahtava, mahtava niin mahdollisuus tähän tilavuuden mittaamiseen. Siellä on, on, on teelusikoita ja, ja ruokalusikoita ja desilitroja ja litroja ja ties mitä. Ja eh, ainakin nämä vanhimmat eskarilaiset ne, ne, ne jopa tiedän kokemuksesta, ne jopa pystyy, niin kuin, eh, jos on yksi niin resepti, niin ne pystyy sen, sen niin tuplaamaan. Että siinä reseptissä on yksi, ja ainakin jo, jokaista paineesta niin laitetaan niin tuplamäärä, niin monet eskarilaiset, jo, jos teillä on, on lapsia, jotka tarvitsevat lisähaasteita, niin voi, voi tehdä no, no, no. tällaisia juttuja lasten kanssa. Lämpötila mittaaminen. Tässäkin, niin tekin mainitsitte, oma kehoon on... Aika hyvä mittari, mutta se ei ole sataprosenttinen. Niin tai tiedätte varmaan itse, jos ensin laittaa käden niin kylmään veteen ja sitten lämpimään veteen tai päinvastoin, päin niin se, se, se, se kehon mitta mittaamis mahdollisuus vähän hävi häviää, et se ei oikein, oikein aina niin näytä tunnu oikealta. Ja sit, itse olen ainakin havainnut, että nämä digitaaliset lämpömittarit, ne on ainakin jopa esikoululaisille, ne on aika haastavat lu lukea, että jos vaan löytyy analogisia, eli niissä, että, että se, siinä on joku spri, joku, joka, joka, joka, joka on oikeasti näkyvillä, että nämä digitaaliset Numero luvut siinä mittarissa, ne, ne on vaikea lapselle ymmärtää ja, ja lukea. Ja ne eivät oikeastaan kerro lapselle yhtään mitään. Et ne, ne voi ihan suosiolla jättää sinne myöhemmälle iälle. Ja, ja tiedän, että monet ovat tehneet tällaisia kotitekoisia mittareita, että et siinä niin ihan manuaalisesti siirretään joku helmi tai jotain, että siinä on, on, on punaista ja sinistä lankaa. Et, et sitä voi siirtää niin päivän lämpötilan mukaan tai jotain. Et se, se on, Yleensä ihan, ihan hyvä juttu, että se pysyy siinä paikoillaan ja, ja se siinä näkee selvästi ihan, vaikka ei numeroita niin pysty, pysty lukemaan, niin näkee, että, että onko se korkeampi tai matalampi, että mihin päin se, se siirtyy. Ja tästä on tietenkin hienoa jatkaa, että otetaan se sään, ja ilo, sään tutkiminen niin ainakin viikon haasteeksi tai jopa pidemmän ajan, että, että miten se, se muuttuu. Onko se lämpötila sama koko päivän? Koska se on, niin kuin, koska se, on niin kuin, se ylin, ylin niin kuin, havainto ja milloin se, se on se, se kylmin havainto. Ja, ja jos vaikka viikon verran se, seuraa, niin näkee, että et miten. Ja tästä voi tietenkin tehdä oikeasti tällaisia kuvituksiakin, että et, tällaisia tilasto, tilastollisia et, et, et, niin kuin juttuja. Ja kun lapset itse on tehnyt, niin ne yleensä ymmärtää ne aika hyvin, kun ne on päässyt niin kuin seurailemaan koko matkan, niin miten se, se muodostuu. Sitten oli se juttu, mitä ei kukaan vielä ehtinyt miettiä. Pinta-alan mittaaminen. Ja sitä tehdään aika vähän jostain syystä. Siinä on ensin nämä tärkeät sanat. Yhtä iso, isompi, pienempi ja sen hahmottaminen ja ymmärtäminen. Ja tässäkin, niin kuin siinä oli alussa, et voi käyttää ihan oma, omia mittayksiköitä ja välineitä. Tuollaiset post laput tai muut paperilaput. On hyviä erilaiset kortit, mutta oma kämmenkin toimii, jalat, tai leikkiautot, oikeastaan nekin on, niitäkin voi käyttää. Ja tässä muutama esimerkki siitä helpommasta päästä. Isoin lehti, pienin lehti, millä tavalla sen voi, voi tietää, että tämä on isompi kuin tuo, eli verrataan ne ihan iso. Vastaan pieni ja katsotaan, mikä, mikä ylättyy niin sivuille enemmän. Sitten on ihan toisesta päästä tosi haastava tehtävä. Kun on kyseessä vaikka tarjotin, niin se on vielä aika helppo, jos tarjottimet ovat niin kuin samanmuotoiset, mutta entäpä jos yksi tarjotin on, on, on, on vaikka suora kaiteen muotoinen toinen on ympäränmuotoinen niin mitä on silloin tiedetään. Siinä, siinä, kyllä täytyy käyttää jotain postitlappuja tai jotain, että voi, voi. mutta tämäkin varmaan onnistuu, kun ne saa, saa pohtia, pohtia vähän aikaa. Ja tietenkin kaiken maailman leikki parkki, parkitiloja le, le, le, le, le, parkkitiloja voi mitata ja ulkona voi mitata hiekkalaatikon pinta-alaa ja niin poispäin, ja millä se mitataan vaikka jaloilla, ämpärin pohjilla tai ihan millä tavalla tahansa. Että näitä, näitä vaihtoehtoja on kyllä, kun niitä rupeaa miettimään, mutta niin kuin sanoit, tätä käytetään aika vähän ja se on ihan sääli. Tästäkin löytyy hienoja, hienoja juttuja mitattavaksi. E, ihan loppuun laitoin e, muutama esimerkki, miten näitä mittaamistehtiä voi laajentaa ihan oikeiksi projekteiksi, jotka jatkuu pidemmän ajan. Ensinnä täällä on tuollainen satutehtävä. Joka kertoo Noitaakasta. Tämä voi olla ajankohtainen, vaikka pääsee sen tienoilla. Ja tästä voi jatkaa sitten rakentamalla, piirtämällä ja, ja niin poispäin. Tässä on yksikkönä ämpäri, ja on kolmen ämpärin korkuinen, minkähän, miten iso tämä noitaakka nyt sitten oikeasti on. Noitaakan voi vaikka piirtää tai oikeasti ihan rakentaakin ulkona tai sisällä, ja, ja sitten, sitten siitä se satu alkaa. Sitten tietenkin kaikki viljelmät, Ruusupavut on tosi hienoja tässä, tässä, niin kuin, tässä teemassa, koska ne kasvaa niin nopeasti ja ne on vielä niin suhko tukevat, ettei ne nyt heti mene niin poikki, kun, kun lapset niitä ho, hoivailee ja, ja sitten tätä pituus, papujen pituuskasvua tai kasvien pituuskasvua voi seurailla ja Onneksi täällä tapahtuu niin kuin sanoin, aika nopeasti jotain eroa, että sen, sen pystyy jo viikossa havainnoimaan, että, että, että jotain tapahtuu ja kuinka paljon ja kuinka pitkäksi ne on, on, on jo kasvanut. Ja sitten niin kuin sanoin, kaikki, kaikki resepti tehtävät omia reseptejä, että kuinka monta telusikalista mitäkin ja, ja litraa. Ja nehän voi, ei tarvitse osata kirjoittaa. Nämä voi piirtää kolme teelusikkaa ja, ja sit mitä, onko se sitten suolaava tai mitä sinne laitetaan ja sitten kuinka monta litraa, niin siihen piirretään litran mitta ja, ja niin poispäin. Nämä reseptit voi olla, olla niinku ihan oman, omanlaiset ja siitä voi olla tulla ihan jotain saturezeptiä tai ihan, ihan oikeita reseptejäkin. Ja sitten tietenkin kaikki rakentaminen että miten rakennetaan se ja se, että tehdään piirretty paperille piirretty ohje tai, tai, tai, tai padillä tehty jonkinlainen rakennusohje, että mitä tarvitaan, kuinka paljon jotain tarvitaan, mitä tehdään ensin ja mitä tehdään sitten ja, ja niin poispäin. Et tällaisia rakennusohjeita, vaikka, vaikka Lego rakennuksia tai, tai mitä muita rakennuksia sisällä voi ulkona, niin, niin kaikkihan tämä liittyy mittaamiseen ja, ja laskemiseen. Tässäkin oli jo kirjallisuutta ja lopputeksti.